التي نضعها أمام أنفسنا، وإذا أردنا أن نحاسب أنفسنا، حب الدنيا. الدنيا تشغلنا شغل عجيب. يرجع رجل من من من العمل، الولد ذاكر؟ حضر الامتحان؟ عمل كذا؟ راح لمباراة كرة القدم؟ طيب، ما سألش كده أنه صلي العشاء؟ راح للشيخ يحفظ القرآن؟ إيه الخير اللي عمله اليوم في المدرسة؟ ولا, ولا قرأ كتاب جديد ده ما لم يهموش هو حب الدنيا عايزين دنيا دنيا دنيا ولذلك ايه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا بالحسابات البحته بالحساب المجرد اي رقم على ما نهايه يساوي صفر الاخره ما نهايه والدنيا رقم خمسين سنه مئة سنه حط مية رغم لو عشت انت مئة سنه مئة على ما نهايه تساوي صفر يبقى الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سخر كافر منها جرعه ماء تمام فالعبد مننا من بيتقي الله يعني يعيد حس... يعني الحساب ده مهم ليه؟ لان بعض الصالحين وانا اهيب بنفسي وانصحكم ايضا كما انصح انا عايزين كل يوم قبل ما ننام أول خمس دقائق كده في الفراش قبل ما اخرج الى النوم قبل ما اضع راسي على الايه؟ على الوسادة اول كده وليه؟ هو في حد عنده حقوق آه هو أنا ظلمت من النهارده؟ من الذي اختبته اليوم؟ طب يا ترى أنا ابوي وأمي دعيت لهم في بعد كل صلاة يقول العلماء من لم يدعوا لأبيه وأمي عقب كل صلاة فقد عقهما. طب يا ترى أنا ده ابوي وأمي في المغرب كنت جائع ومجرد المغرب أذن وصليت بسرعة وبعدين ما كنتش شواعي الحقيقة يا يعني تراجع حسابات طيب الولد ابن هذا أنا بتقي ده فيه ولا لا؟ طب المال اللي عندنا ده فعلًا هو حلال ولا طب يا ترى العمل اللي انا بقوم بيه العمل ده بتأكد ده فيه بروح في الميعاد وامشي في الموعد ولا بحب اته حساب للنفس وبعدين ناتي للجانب الايه العبادات والتعبد ها عليا صلوات من قبل عليا زكوات عليا ايام صيام عليا هذا المنطق بهذا الاسلوب سبحان الله وبعدين بعض الناس في رمضان للاسف يحب يخرج يعني كويس انه يخرج الزكاه لكن بعضهم يقول ايه أنا مش هخرج الزكاة مرة واحدة، ده مبلغ كبير وأنا وزعه على مدار السنة، طب يا سيدي عمر، المهم ما يدخلش عليك رمضان يقول لا لا لا، أنا في خلال عشر شهور القادمة إن شاء الله أكون وزعت من الزكاة، جميل. فهو يطلع المرة دي عشرة الاف مثلاً وعنده تسعين الف لسه ما خرجش، يروح يشغلهم في الإيه؟ في التجارة، فيجيبوا إيه؟ ربح، هذا ربا، ده مش مالك. هذا المال ليس مالك، أنت تستثمر في مال الناس؟ ده, ده مال الفقير، حق الفقير في المال، كيف أنت تاخذه وتستثمره؟ مين قال لك؟ مين أذن لك؟ مين أعطاك الإذن؟ لا أحد، لم يأذن لك أحد، أنت أوصل وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، أعطيه معلوم القدر ومعلوم القيمة ومعلوم الوقت، هو حل عليه الحور إديه، عايز أنت تحتفظ بالمال؟ احتفظ بيه في في في بعيد عن الاستثمار. حطه في خزنه في خزانه البنك، في خزنه في البيت، في حطه في في في في في دولابك في في الكمطره ولا الدرج اللي عندك في المكتب انت حر. احفظه بعيدا انت الفقير اذن لك اعطاك توكيل انك تستثمر المال لم ياذن مش مهمته. وانت عارف هتعطيها لاي فقير واي فقير في العالم سواء قريب بعيد وانما الفقراء الاقارب اولى، الاقربون اولى بالمعروف أولاد الأخت إن كانوا فقراء أولاد الأخ إن كانوا فقراء أولاد العم إن كانوا أولاد الخال هم أولى الناس به لأنهم يقول لك الله خلنا خ... أو ابن خلنا ده غني ومعطناش أه ابن عمدت هذا عنده المال ومع... فهم ينظرون إليك فأنا أقول أن الإنسان لما يحب الدنيا حبا جما يصير هذا الحب عقبة بينه وبين محاسبة النفس